Для волонтерів виїзд на цю локацію перший, тому в штабі вантажать в термобокс гарячу їжу в багажних воду. Починається перевантаження 150 харчових наборів з одного в інший мікроавтобус. Дорогою на місце у лісосмузі можна побачити сліди присутності російських військ. Команда волонтерів на місці. Ініціатор цього виїзду Дмитро Давиденко розповідає, чому вирішили їхати саме сюди. Дісі определенної логістичні проблеми слід, що очень тяжело добігатися із Николаєва тому, що Ну, Транспортне спілкування в багатьох місцях потрібно, в Николаїві часто обстріли, тут з сторони Баштанки теж може бути небезпечне. Тому навіть місцеві в магазини перевозять товари нерегулярно сперебовують. Тому цим людям нужна наша праща. Щоб отримати допомогу, потрібно показати паспорт та ідентифікаційний код. Пакунок розрахований на два тижні. Там є трупи, макарони, вода, сладості, э сахар, мука, ростительне масло. Ну, то есть какой-то там базовий набор продуктів, які необходимы ну, вот, для выживания человека на какого-то небольшого промежутка времени. я думаю, что это будет очень хорошее подпорье для местных людей, э ну, к тому, что они Люди йдуть до точки видачі пішки, їдуть на велосипедах, автівках, мотоциклах та мопедах. Окрім харчів, привезли засоби особистої гігієни для жінок та малих. Спасибо вам велике, що привезли. Бо нам ще рідко дуже це А що що брали? Я бачу дитяче, так? Все. Ми ждемо мальчика. Дитлахам привезли іграшки. Це та сусідні села російські війська окупували 1 березня. Цими дорогами пройшла чимала кількість техніки, говорить місцева жителька Ольга. Просування забезпечували і ФСБ, і Росгвардія, і Кадирівці, і самозвані генерали ЛДНР, розповідають місцеві. Вибили їх звідси 15 березня. «Поначалом йшли вони всі орки ці через дамбу, вони шукали дамбу. Вона вперше пер, заходить до нас і тік з тих полів і йшли, за півтора суток зробили собі переїзд і переходили. половиною єдиниць перейшло через дамбу». Зараз тут тихо. Селяни засадили городи, відгодовують вцілілу худобу. Волонтери допомагатимуть і надалі. Дорогу вже знаємо, сказав Дмитро Давиденко. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина поштанки була да.